ભારત જીવો દેશ ગુજરાત ગુજરાતમાંડી વડોદરા જિલ્લા તાલુકા મે સોનાર મેળિયા પરમાર ની પેઢી નું રોમ બનનારી મારી ગણપતમ શિવામય ની રંગીત શિલ્મા જગદી શુભુની પરમાર ના લેખમો લખી માતા માર્ષદ ભવણી શિષ ભવની શદ ભવણી શીના વાળા ગવડાવનારી દિવ શમા શડ ને એમ ભી વિણા ગવડાવનારી સાવલી ગોઠડા નો માર ગવડાવનારી ગવડાવનારા महा यलड़ी यलड़ी यलड़ी यलड़ी यलड़ी गेडेरा गेडेरा गेडेरा गेडेरा अशौ अशौ अशौ अम्बे सेवा तुम्हारी सेवा तुम्हारी सेवा तुम्हारी सेवा तुम्हारी अरे रे मां જોપા ડોડા નો માટોડા નો માટોડા નો માટોડા નો મારો છોપડો મહારાજ છોપડી માં છોપડી હા રે રે રે રે રે એ જૂનાગઢ થી જૂનાગઢ થી જૂનાગઢ થી જૂનાગઢ થી નાડુ જોડી નાડુ જોડી નાડુ જોડી નાડુ જોડી એક દાડો સમય આયો છોંગળીઓ આયો વખાડી વેળા એ શું કરોડા પર કેમા કેમા કેમા ઓતડેમા ઓતડેમા ઓતડેમા ઓતડેમા મારી લાલિયા ગોડિયાની ગોડિયાની ગોડિયાની ગોડિયા લાડવાય મહાણી મહાણી લાડવાય મહાણી મહાણી અને કદા કોઈ થી વેલડુ જોડીની સરસ મહેવાવાડી મહેવાવાડી મહેવાવાડી મોમા ભોણિયાની સિકોતારે ઊં નોમ રાખવાવાડી એ મારી એ મારી એ મારી સતના વાજો ની સિમોતર સિમોતર જીગા વિહી બજારી વિહાર વિહાર બજારી વિહાર બજારી વિહાર પાત નોજ